وندر كان يعني تقريبا في ستة وخمسة ده متألم اللي وراكوا ده متألمش لسه ده هنعمل فيه زي ده سلام عليكم باختصار هنا زي ما انتم شايفين ان كان في بعض اكتر طبعا يعني لسه الناس بتستلم ولسه الشغل يعني لسه تقريبا عاملين النهارده يعني لسه اول يوم شغل فالقلب اتفضى السرطانات اللي تحت كلها اتشالت التفريش بتاع السبعات من فوق يا دوب نمو واحد بس اهو ان كان في حاجه هنا خلاص يعني مش عايزينها حتى لو كانت سمار مش هتكون مفيده. أه، استبدل هنا ده زي ما شايفين ده ده فرع اصله كان سرطان. وعشان كده بنتكلم ان السرطانات دايما يا جماعه اللي هنربيها وتبقى جزء من الشجره ما ينفعش نقصها على ارتفاع كبير زي كده يعني زي مثلا دي في خطا من جيرانه يتقص على ارتفاع كبير ده كان المفترض يتقص فين؟ يتقص هنا من المنطقه دي ليه؟ عشان المنطقه دي لما يتقص من هنا التفريع ده كله هيبقى فين؟ هينزل معايا لتحت هنا لان السرطان فيه في عيب وليكن ده ده سرطان السرطانات فيها عيب سواء تخين او رفيع ان هي ما بتفرعش تفريع كتير الا من المكان اللي انا ايه أقص منه. طب انا قصيت على ارتفاع هنا مثلا وقلت ده ده ده طالع هنا في المكان ده فاضي وقصيته من هنا قلت هاخد ده في المكان ده المكان ده. تاكد ان هو مش هيفرع الا من المنطقه دي هتيجي تلاقي منطقه سبعات هنا وده كله عباره عن ابر زي كده بس دي بقت ابر منتجه خلاص السنه دي يعني هتجيب سمار مفيش مشكله بس كان ممكن اخد فروع ثانيه. لما يطلع لي فرع زي كده ولا فرع زي كده ده على الاقل خالص يشيل له ثلاث سمار اربع سمارات، ده نفس الكلام، ده يشيل له بتاع ثلاثه اربعه وهكذا، فالتفريع الفروع الاساسيه من المين نفسها من الفرع الرئيسي ده اللي هناخد منه سمار لان اجود سمره هناخدها من الفرع اللي هو التخانه بتاعته زي دي اللي هي 8 ل 9 مللي، اللي, اللي, اللي هي دي اللي هي دي اللي حتى تلقى السمار بتاعتها لو في سمار قديم هتلقى العنق بتاعها قوي زي دي مثلا دي دي من فرع كبير ده قديم خالص طيب فعشان كده السرطان يتقص من المكان اللي انا عايز افرع منه مثلا هو طلع في المنطقه دي يبقى انا اقصه من هنا حتى لو على 10 سم حتى لو على 5 سم 20 سم المهم ان المنطقه اللي عايز يفرع منها ويملى لي حجر الشغله يتقص على المستوى اللي انا عايزه ما يزيدش عن 30 سم ده بخصوص ايه السرطان انا شوف زي ما انتم شايفين كله مبلط ما فيش فروع جانبيه لغايه المنطقه اللي اتقص منها <سؤال> الحاجه اللي بعد كده يعني قص تقريبا 40 سم مساح مفيش نموات موجوده طبعا في بعض السرطانات منسيه يعني برضو لسه آه يدوم بادئين يشتغلوا تمام اه ده اللي طبعا طبعا لسه الرجاله اول يوم فه هيبداوا يستدركوها ان شاء الله في المراجعه الحجر زي ما انتم شايفين هو ده اللي ناخد منه الثمار كلها يعني كل المناطق دي كلها هيجي ان شاء الله عليها ثمار ما احنا آه آه هنقرب عليها خالص يعني كل الاماكن دي لو زي ما قلت لكم الفرع ده اتقص من هنا قلت عشان اطول عشان السكه ومش عارف ايه هل ان الفرع ده لو في هنا حاجه هتجيب لي ثمار لا جزء منها كبير هيطلع خضري مش هيدينا ثمار فعشان كده نسيبها لاترال زي ما هي كده ما ونيجي في الاخر نطوش من هنا اربعين سم ما نخليش فيهم حاجه ونيجي اثناء الموسم شهر خامسة والله السمار كثيره والدنيا زحمه ممكن ايه اشيل السبعه دي اشيل آه انزل السمار السمار نزلت جت على الارض هنا اطيرها من شهر خامسة وهي لسه عقد صغير طب السمار على قد وهي ماشيه وراح يبقى انا هعمل سرطانه بس وامشي حالي عليها طيب وده هنشوفها ان شاء الله في العملات الخضريه اثناء الموسم يعني برضه هيبقى لنا لقاء في شهر وان شاء الله ربنا المستعان يعني بوجود مهندس احمد صفار هتبقى العمليه مفتوحه للمجال الاعضاء وغير الاعضاء وهنشوف في كذا مكان يعني شفنا النهارده في مزرعه فينبي ممكن نقرر لهم الزياره ثاني في شهر خمسة نشوف التزهر ده شكله ايه ممكن نقرر مزرعه دي ومزرعه فلان مزرعه كان يعني كل مزرعه ممكن نقرر فيها آه زياره ان شاء الله يعني هنشوف النمو آه الاخضر يعني اللي, آه اللي ممكن نعمله فيه <تصفيق> بالنسبة للحاجة الحاجات اللي راكبة على بعضها ومتشابكة في بعضها، فممكن ان انا بخلخلها عشان خاطر ما تعملش معايا تزود الاحتكاك وتداخل وتقفل معايا الشجرة كامراض بطريقة والكلام بس انت معاك حق في النقطة دي، بس بالنسبة للشجر لسه عمره ما عندهاش سبع سنين ثمان سنين بلاش الخلخلة ده في شجرة إن... قوي يعني اي يعني مثلا ده راكب هنا اهوت وزحمة، تمام؟ ده عامل زحمة. ده لو قصيته من هنا نفقت جزء من السمار وما عندكش اللي يعوضه. فانت خد سمارك وهناك في شهر خمسه زي ما انا قلت ممكن تطير حاجات زي كده. ما تخفش يعتبر خف ظهر بالظبط. بعد العقد بعد ما تضمن ان انت خدت عقد كويس وعندك مثلا 100 وخد... دي مثلا لو دي الشجره دي, دي يعني متوسط 100 سمر. طب جابت لك 150 160 لا انا محتاج كده انزل مثلا الجيل الثالث كله اللي هو جاي لي في الاطراف والحاجات دي ممكن ايه المها بالمقص وانزلها كدوره نمو الخضري. تفتيح الشجره يعني. يعني قصد حضرتك من الشجره دي كده خلصت. كده اه يعني كده ما يعني كده مفيش يعني... يعني غير بيش السرطانات بيش وان انا الشجره وافتح القلب اه وافتح الحجر اللي حجرة على الارض ولو عندي نمو جديد جانبي ممكن أقضي على 30 سم خمسين سنتي عشان يديني شجره شجره لشجره